Серёжа нормальный, он всю жизнь на демагогии сидел и стоит. Ну да, все, это везут, а колыш компоненция на май фромос. И раз, приятенную в остров Михаил Гимпу, который пишет с обтамын, и ла Лорена, ла эмисиони, ла Про ТВ. Да, Ира, и э, дам нас оккупам перцурли, булига, Кариева аду слажа пенсии цара, шажа мэдепарти, и раз, вот, оцаколу. И артистка, лотера. A, și a noastră asta de la bazarul din Ochniță. Da. Toți erauși, toți, vor pățin 7500. Ia că, ce au fugit ei, de Voronii? Ia că, voi să înțelegești mai departe. Că ei s-a dus pe bani. Ia ce a spus Eliana, nu principiu, nu poziție, Dar după bani s-a dus. Și asta, e clar, super. Pentru ce au fugit ei, de la noi? Păi, unde diserie să stăte. Păi, pe dumneavoastră, mă întreb. Eu am înțeles că e un Noi, dacă stăm în partid și lucrăm și activăm toțani ăștia, înseamnă că e normal. Din potrivă. Asta să zăți fi o replică de ce eu spun eu pe site-ul nostru. Din potrivă. Încă și primesc ei șapte mii și noi, încă nu coincid cu aceea cu. cum mai Cu adacea. Că noi să îndreptățăm acest salariu. Azi câte, e? Februarie? 18. Cât ședința Parlamentului anul acesta au fost? A? Zero. Zero. Dar salariul Sirioșa vrea 7500. <fie> nu 7500, dar de 75 ori mai mult vrea, da? Sirioșa, n-ar fi în patru. Eu vă rog și-o și s și cumpărat automobil Octavia după și -o ne -o da este șerțime, din sărășia asta este șerțime și inserțime, băi de capălul.